سمیرہ اور میں میں فلم ٹی وی پروڈکشن کے اسٹوڈنٹ ہوں ڈیورنگ مائی بیچلر اسٹڈیز میرا ویٹ کچھ بڑھ گیا انہوں نے اس طرح کے کمنٹس پاس کیے یار واک کیا کرو تھوڑی پتلی ہو جاؤ گی یار کم کھایا کرو رشتہ نہیں آئے گا ہر وقت کھانے کو خود پہ سوار کیا آوا ہے اپنے وزن کی کوئی فکر نہیں ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کوئی بھی کسی کے اوپر اس طرح بات کر سکتا ہے کہ آپ موٹے ہو چھوٹے ہو ہاؤ کڈ یو لائک اٹس سو ڈسکریجنگ اور کسی کا کانفیڈینس لوز کرنا میرے نزدیک یہ بہت بری بات ہے اینڈ آفٹر مائی گریجویشن مائی مدر جو دی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ اس کا ویٹ بہت زیادہ ہو گیا اسے کوئی پسند نہیں کرے گا لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی سمارٹ ہونی چاہیے شادی کے لیے اور ایون کہ ان کے سب کی آ, مطلب سب ان یہی کہتے تھے کہ اتنی موٹی ہو گئی ہو اور تم بہت آ, بھری عمر کی لگتی ہو تمہیں کوئی پسند نہیں کرے گا تمہیں سب ریجیکٹ کریں گے اور ان سب باتوں کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈس میں ہوئی اور میں نے ڈائٹس وغیرہ کی جم کیا بٹ یہ سب چیزیں جو ہے یہ شارٹ ٹرم ہوتی ہیں ایون کہ مجھے ویٹ لاس کے لیے سرجری سے بھی گزرنا پڑا مجھے میرے ماما پاپا نے بہت کوپریٹ کیا بٹ جو فیملی کے ممبرز تھے جو پپوس وغیرہ وہ مجھے بہت زیادہ نہ ٹون کرتے تھے اور ایسی تو سوسائٹی میں بھی لوگ بہت ٹون کرتے ہیں کہ نا اس کو ایک بہت برا چیز ماننے جاتے ہیں وہ لوگ بات نہیں کرتے وہ لوگ اگنور کرتے ہیں تو سو مجھے تو اس مجھے یہی میں نے اپنوں کو دینا ہے کہ آئیڈیا کہ آپ لوگ چھوٹی ہائٹ والے لوگ جو بھی ہیں نا, وہ اپنے آپ کو بیوٹی فیل نہ کروائیں یہ ایک نا اچھی بات ہے کہ آپ کسی یونیک سے لگتے ہیں سب کے ساتھ اے ویری بیڈ تھنگ اسپیشلی ان اوور سوسائٹی اینڈ ڈے بائی ڈے اٹ از انکریزنگ بٹ یہ کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے اور یعنی سب کے لیے بہت بری ہے uh, اور یہ کہ جب میرے ساتھ یہ ہوا تھا ایک دفعہ انسیڈنٹ تو دین یہ ہوا تھا کہ ہم نے تو کافی اس بندے کو مارا تھا اسپیشلی میری سسٹر نے بھی اور ہم لوگوں بھی تو جسٹ یہ ہم یہ چاہتے تھے کہ کسی کے ساتھ نہ ہو uh, میرے باڈی شیمنگ میری سے ہی ہوئی ہے ہونا میں نے کافی اس بارے میں سنا ہے بچپن سے لے کر میرے ریلیٹیوز میرے کزن سارے مجھے کہتے ہیں کیا کہ ویٹ گین کر لو یہ کر لو وہ کر لو کافی سنے اب کالج میں آتی ہوں کالج میں بھی لڑکیاں کہتی ہوں بس پورا ویٹ گین کر لو اچھی لگو گی پھر لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ انسان کو اپنے لیے ہی سوچنا چاہیے اور آئی لائک آئی ایم پرفیکٹ آئی ایم پراؤڈ آف مائی سیلف بٹ مائی